Palatul Buckingham, informă-i de ultimor despre starea de senetate a prinului Filip. Princul Filip al Marii Britanii, socul reginei Elizabeta II, se simte bine după intervenția chirurgicală suferit la un subliniere Old miercuri la un spital din Londra, a anuncat biroul de presă de la Palatul Buckingham, citat de AFP, scrie Mediafax. Ducele de Edimburg a fost internat, marci, la spitalul King Edward VII din Londra, pentru o intervenție chirurgical planificată la un subliniere old, potrivit unui comunicat transmis la momentul respectiv de Casa Regal Britanic. Într-un comunicat transmis miercuri, biroul de presă de la Palatul Buckingham, resubliniere din Caregal, a anuncat că intervenția chirurgicală a fost un succes, sublinierei ce princul Filip înregistrează progres satisfăcetoare în această etapă. În acela subliniere comunicat se menționează ceea ce acesta va mai rămâne internat câteva zile. Princul Filip, în vârstă de 96 de ani, s-a retras din viața publică anul trecut, dar, de atunci, a mai aprut la câteva evenimente oficiale alturi de regina Elizabeta II. Princul a lipsit, însă, de la slujba de pasul linieră Se pete trecut, pentru ce avea durerii la un subliniere old. Princul Filip a fost spitalizat de mai multe ori în ultimii ani, pentru diverse probleme de sănătate. Mult timp cunoscut pentru energia lui nepuizabil, Filipia i-a stat alături sociei sale, fără regres, subliniere al, în cei 66 de ani de domnie a acesteia, iar regina spune ce princul este stânca ei. Constanța sa, în rolul de fidel adjunct, i-a tras simpatia supus sublinierei lor britanici. În ciuda caracterului său aspru subliniere-i a unor gafe devenite celebre. Aereu subliniere IT se scapi ferese fi mâncat, a fost una dintre replicile sale pentru un student britanic ce a mers într-o expedicie de unul singur în Papua Noua Guinee în 1998. Filipos al Greciei, sublinierei Danemarcei, s-a născut în Corfu, pe 10 iunie 1921, fiind unicul fiu dintre cei cinci copii ai princului Andrei al Greciei, fratele mai mic al împăratului Constantin, sublinierei ai princesei Alice de Battenberg. La vârsta de 18 luni, el sublinierea familia sa au fost evacuat cu o nava marinei regale britanice din Grecia feremintat de conflicte. Familia s-a stabilit la Paris, iar princul filip a fost trimis la un internat în Marea Britanie când avea șapte ani. I-a continuat studiile în sudul Germaniei sub liniere, apoi în Scocia. A devenit cadet al marinei britanice în 1939, sublinierei sublinierei a făcut serviciul militar pe nave în Oceanul Indian sublinierei Mediterana. A fost introdus formal princesei Elizabeth în iulie 1939, când tatle acesteia, regele George al VI-lea, Sublinierea i-familia sa făcea un turale royal-naval College din Dartmouth. În iulie 1947 a fost anuncat logodna lor. Princul Filip, sublinierea i-princesa Elizabeth s-au ce la Westminster Abbey pe 20 noiembrie 1947. Prin cal Greciei, sublinierei al Danemarcei, Filip a renuncat la aceste titluri. La scurt timp, după ce setorie sublinierei, a adoptat numele de familie al bunicilor materni, devenind cunoscut ca locotenentul Filip Mountbatten. După ce setorie a primit titlurile de Duce de Edinburgh, conte de merionet sublinierei Baron de Greenwich. Regina Elizabeta II a numit prin al Marii Britanii în 1957, iar în 2011, tot ea i-a acordat titlul de înalt amiral al Marinei Regale Britanice, cu ocazia celei de-a 90-a aniversări. 20 noiembrie 2017, princul Filip a serebetorit 70 de ani de cesetorie cu regina Elizabeth, aceasta fiind primul monar britanic care a celebrat-o în de platini. Princul Filip sub linierea i regina Elizabeth au împreună patru copii, princul Charles de Vales, princesa Regala Anne. Dicele Andreev de York, sub liniere-i contele Edvard